सौ प्रथम जुए मध्यस्थी सूचना शुभ पीयर मध्यस्थी सूचना एक शैक्षणिक अभिगम विद्यार्थी शैक्षणिक क्षी चिंता नजीक करूचनाओं हस्तक्षेपो अन्न्य लोग कूदरती क्रिया प्रतिक्रिया योग्य सामजिक संचार कौशल તકો કરે છે हाध्यायी वरिष्ठ विद्यार्थी के, विद्यार के तज्ञ शिक्षक अध्यापक भूमिका भजवी सकेख्या विशिष्ट शैक्षणिक जरूरियामक अथवा सहायक शिक्षण द्वारा पूर्ण करना पद्धति प्रक्रिया द्वारा शिक्षण अथवा पीयर ट्यूटरिं। ट्यूटरिंग पीयर ट्यूटरिंग में एक विद्यार्थी बीजा विद्यार्थी ने शीखे जेमा इचवन टीच वन नो अभिगम सामविट है शिक्षण, शिक्षण, शिक्षण उच्चाराक अथवा सहायक शिक्षण द्वारा पूर्ण कर एक तो वह जूथना विद्यार्थी एक बीजा ने शीखे तो आने કે મોટી વયના વિદ્યાર્થીઓ તેનાથી નાની વયના વિદ્યાર્થીઓને શીખવે તેને જ સહાય દ્વારા શિક્ષણ કહેવાય વિદ્યાર્થી શિક્ષણ કાર્ય કરે છે ત્યારે મોટા ભાગે બંને એક જ વર્ગના વિદ્યાર્થી હોય શકે છે પરંતુ જ્યારે અલગ અલગ વય વિદ્યાર્થી શીખવે છે ત્યારે શીખવનાર વિદ્યાર્થી ઉપલા ધોરણ હોય છે અને શીખનાર વિદ્યાર્થી નીચલા ધોરણ હોય છે गमे तरह पीयर ट्यूटरिंग अथवा सहाअध्याय द्वारा शिक्षण अपना शिक्षण हस्तलेखन शिक्षण अंक गणित तथा सामिक वर्तन व्यवहारों शिक्षण खूब उपयोगी और असरकारक निवड़े आ प्रकार शिक्षण मैं भागे दिवस ना छो तास राक शालाओं अठवाडिया में बे त्रन तास गोटे હવે આપણે જોઈશું પીયડ ટ્યુટરિંગની ઉપયોગીતા એમાં પેલું છે જ્ઞાનાત્મક ક્ષેત્રે ઉપયોગીતા જ્ઞાનાત્મક કૌશલ્યનું શિક્ષણ ઉદાહરણ તરીકે જે વિશિષ્ટ શૈક્ષણિક જરૂરિયાત બાળકો છે તેમને લેખન જોડણી અંકગણિત વગેરે શીખવી શકાય છે ત્યારબાદ બીજું છે ભાવાત્મક ક્ષેત્રે ઉપયોગીતા વિશિષ્ટ બાળકોના સામાજિક વર્તન વ્યવહારો સુધારી શકાય છે જેમ કે मैत्री आता वगैरह शीखी शक त्यारे सहाद्यायी द्वारा शिक्षण लाभ और मर्यादा लाभ शिखवना मरिया बढ़ जवाने शिक तरीके भूमिका भजवा पसंदगी व બને છે એટલું યાદ हाध्यायी शिक्षक नई सके नहीं भूमिका भजवेरामक शिक्षण અથવા પુનરાવર્તન જેવી કામગીરી કરી શકે છે મૂલ્યાંકન થતું રહેવું જોઈએ તેને પ્રતિપોષણ મળતું રહે તે આવશ્યક છે આ સાથે નિદર્શનો પણ જરૂરી છે આમ થવાથી સહાધ્યાય દ્વારા શિક્ષણ પદ્ધતિની સફળતા વધી શકે છે Thank you